Hei, nyt on sinun miksi?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 Muutetaan tällä. Nämä kyljet ovat täällä. Se Facebook. Se on se, niin sen, kiiksi, on ollut oh on? No, no. Me right. mennä, mutta meillä oli tässä kuitenkin ihan sanomaan hyvät tieto ja hyvät huomenna. Kyllä, Kyl sitten voidaan tässä välisiä. Lähten matkan. Tästä sivennyksen elinä aikana näkyy järvi hienosti. Nykyään sieltä näkyy tästä, niin ihan pieni kaistalle kuiden välistä, jos purkkaa sieltä. Mä en noilta, mutta, mutta muuten se on jo on tuolla puiden ja rakennusten takana piilossa. Mutta se oli yksi niistä tärkeimmistä kriteereistä, kun tähän muutettiin, että jälpikykyisi. Ja toinen toive sitten oli tämä takko tässä. Tämä eroaa näistä muista takoista sillä tavalla, että, että tuota, se on mun tähän suunnittelemaan. Ja yeah. yeah. Yeah,